Kako biste dodali brojčarno pitanje, kliknite na Stvori novo pitanje, potom u izborniku odeberite vrstu pitanja za dodavanje, s lijeve strane odeberite brojčano i dolje na dnu kliknite na Dodajte. Naziv pitanja je ono što vidite samo vi, vaši studenti to ne vide, tu možete staviti neku riječ ili pojam, možda i čak odgovor, pa će vam kasnije pomoći pri odabiru baš ovog pitanja iz baze pitanja u kojoj, kojoj se nalazi više stotina pitanja. Naše pitanje ćemo nazvati 06 FOSI. U tekstu pitanja može stajati tekst, slika, zvuk, video. Mi ćemo koristiti samo zvuk. Zadane bodove ćemo ostaviti na 1. Kod ove vrste pitanja možete pisati broj, znači ja ću pisati godinu 1967 u kojoj je odgovor na ovo pitanje koje godine je zoologinja uh, Dian Fossey počela istraživati gorila u Africi 1967. Mogao bih staviti i pogrešku koju toleriramo, znači plus, minus 2, 3 godine. Reći ćemo da je ovo 100% točan odgovor. Nećemo nositi odgore 2 i 3, idemo na dno, klik, pohrani promjene. Stvorili smo pitanje 06 fosi, kliknut ću na ikonu povećala za pregled tog pitanja. Ovo je to pitanje, ja ću napisati 1966. Predjeti i završite i sustav će reći netočno. Ponovo ću započeti, napisat ću 1967. Da ću točku unutra to i završite. I to je točno. Bitna stvar za brojčano pitanje je da sustav ne gleda znakove interpunkcije. Znači 1967 kao 1967 ili 1967 s točkom se broje jednako. I to je to.